جی السلام علیکم دوستو دوستو دس اپریل آج دس اپریل دو ہزار ہے اور دس اپریل کا دن پاکستان قوم کے لیے فخر کا دن ہے کیونکہ پاکستان کی پہلی بار تخلیق پاکستان کے بعد یعنی چھبیس سال بعد آج کے دن پچاس سال پہلے دس اپریل انیس سو تہتر کو پاکستان کی آئین ساز اسمبلی نے پاکستان کا پہلا آئین منظور کیا تھا جس کی صدر مملکت نے چودہ اپریل 1973 کو توثیق کر دی تھی دس اپریل کی پہلی اہمیت تو یہ ہے کہ اس تاریخ کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے 1973 کا وہ تاریخی آئین منظور کیا جسے پاکستان کا متفقہ آئین کہا جاتا ہے کیونکہ یہ وہ واحد دستاویز تھی جسے حکومتی پارٹیز سمیت اپوزیشن کی ان سیاسی پارٹیوں نے بھی منظور متفقہ طور پر منظور کیا جن کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ وہ قیام پاکستان کے مخالف جماتے ہیں آج انیس سو کے دستور نے اپنی سلور جوبلی مکمل کر لی ہے پچاس سال گزر جانے کے بعد دو کو اس دستور کی سلور جوبلی کا سال قرار دیا گیا اور اس سے پہلے 1956 کو جو آئین تیار کیا گیا تھا جو اس پہ مشقی پاکستان سے حق تلفی کی گئی تھی کیونکہ پیرٹی کی بنیاد پر 53% تھری کی آبادی والے حصے کی رائے دہی کے حق کو حق رائے دہی کو مغربی پاکستان کے برابر کر دیا گیا تھا اور بہت سے ایشوز اس کے علاوہ بھی تھے جس پر آج بھی اس پر تنقید کی جاتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 1962 کا آئین جو عجوبی عامریت کا شاخسانہ تھا اسے بھی کسی طرح عوام کا منظور شدہ آئین قرار ہرگز نہیں دیا جا سکتا اور پاکستان کے دو لخت ہونے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے متعارف ہے جن میں ایک عبوری دور کے لیے تھا اس کے بعد متفقہ کا منظور کیا گیا آئین کو پہلی بار پاکستان کو عوام کا تائید کردہ آئین کا منظور ہونا یقینی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ آج اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑ رہا ہے جس کی سپریم کورٹ کے جسٹس اطرمن اللہ کے الفاظ میں بھی یوں بھی بیان کیا جا رہا ہے جس طرح انہوں نے کہا کہ پاکستان کو آج ایک سیاسی اور اینی بحران کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے اس صورتحال میں سوال یہ ہے کیا, کیا انیس سو تہتر کے دستور میں ایسے بحرانوں سے نپٹنے کی صلاحیت موجود نہ تھی دستور تو یا آئین جو ہوتا ہے وہ کسی بھی ریاست اور اس کے درمیان ایک عمرانی معاہدہ ایک سوشل کنٹریکٹ ہوتا ہے جس کی پاسداری ریاستی اداروں اور عوام پر لازمہ بھی ہوتی ہے لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے ریاستوں ریاستی اداروں کی طرف سے نہ صرف آئین کی پاسداری نہ کی گئی بلکہ کئی مرتبہ آئین کو پامال اور معطل کیا گیا اس آئین کو بھاری فوجی بوٹوں سے روندا گیا دو فوجی آمروں جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف نے نائنٹین کے آئین کو معطل کرنے کے قابل مذمت اقدامات کیا حالانکہ عجوب خان کا بھی دور تھا اس پر اس سے پہلے سول اداروں کی اجارہ داری تھی اور 1973 تو جنرل اور جنرل نے اس کو تو کیا جو قابل مزمت ہے ان آمروں نے آئل کا ہولیا بگاڑنے کے لیے پارلیمنٹ کو استعمال کیا افسوس کے 10 اپریل 1973 کو قومی اسمبلی سے پاس ہونے اور چودہ اگست انیس سو کو پورے ملک میں نافذ ہونے والے اس متفقہ آئین کو ایک اور فوجی غاصب جنرل ضیاء نے پانچ جولائی نائنٹین سیونٹی سیون کو معطل کر کے پوری قوم کو ایک بار پھر عامریت اور لاقانونیت اور تشدد اور دہشت گردی کی دلدل میں دھکیل دیا جس سے یہ بدنصیب قوم اب تک تا دمزیست بہر نہیں نکل سکی ملکی وحدت کی علامت آئین پاکستان کے بارہ صفات کی کتاب قرار دے کر کسی وقت بھی پھاڑ دینے کے دعوے کرنے والے اس ڈیکٹیٹر کے زمانے میں جمہوریت پسندوں پر جمہوریت کے ان پروانوں پر کیا گزری وہ کسی قیامت سے قبل تھی عامروں نے سیاسی منصوبہ بندی کے ذریعے اپنی مرضی کی پارلیمنٹس بنائے اور جنہوں نے ایسی ایسی ترامیم کی جن کے ذریعے نائنٹین سیونٹی تھری کے دستور کی بنیادی سکیمز کو تباہ کر دیا اس کی روح کو بسخ کر دیا اب دیکھیں ان ڈکٹرس کے کرائے گئے انتخابات کے نتیجے میں قائم ہونے والی پارلیمنٹ سے ان آمروں نے اپنے حق میں قانون سازی کروائی اگر یہ کہا جائے کہ آمروں کی بنائی گئی پارلیمنٹ نے آئین پر حملہ کیا تو غلط بالکل نہ ہوگا یہ آئین اس لیے بھی خصوصیت کا حامل تھا کہ متحدہ پاکستان کے زمانے میں ہم تیئیس سال تک کوئی متفقہ جمہوری آئن چونکہ جسے میں نے پہلے ذکر کیا نہیں بنا سکے ففٹی سکس کا آئین بنایا تو اسے بھی پوری طرح نافذ عمل بھی نہ کر سکے اس میں بہت سے بہت سے فلاس تھے جس پہ مشقی پاکستان کے عوام کا بہت بڑا کنسرن تھا اس وقت بھی اور بلوچستان کی عوام کا بھی سندھ کی عوام کا بھی کنسرٹ تھا جبکہ ہمارے ساتھ ہی آزاد ہونے والے بھارت نے آزادی کے صرف دو سال میں اپنا آئین بنا لیا تھا جس کی وجہ سے وہ ہم سے سات گنا بڑا ملک ہونے اور بے شمار مذہبی لسانی سماجی تضادات کے باوجود بھارت ابھی تک اپنی وعدت کو قائم رکھے ہوئے ہے یہ بھارت کا آئین ہی ہے جس نے بھارت کو انٹیک کیا ہوا ہے پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کا کردار بھی اس حوالے سے باعث شرم رہا ہے قابل رشک نہیں رہا اعلی عدلیہ نے اپنے مختلف فیصلوں میں آئین کی ایسی تشریح کی جو آئین کی بنیادی روح کے منافی ہے صرف یہی نہیں اعلیٰ عدلیہ نے جوڈیشل ایک، کے ذریعے فوجی آمروں کی طرح اپنے آئینی حدود سے ہمیشہ تجاوز کیا ہے بعض مواقع پر تو جوڈیشل کو یعنی عدالتی بغاوت برپا ہوئی اس طرح ریاستی اداروں کی طرف سے اس دستور یعنی 1973 کے عمرانی معاہدے پر چار اطراف سے حملے ہوئے جو آج تک جاری ہیں اٹھارہویں آئینی ترمیم اس کی بہترین مثال ہے جو اس امر کا ثبوت ہے کہ 1973 کے دستور میں اپنے دفاع اور بہرانوں سے نمٹنے کی صلاحیت موجود ہے پاکستان کی عوام کا دفاعی شعور اس کا محافظ ہے اس کے باوجود جو گزشتہ پچیس سالوں سے بعض حلقوں کی طرف سے مح... نیوز کنٹریکٹ کی باتیں کی جا رہی ہیں دعوے کیے جا رہے ہیں مطالبے کیے جا رہے ہیں یعنی ان کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو میں نیا دستور دیا جائے پاکستان کی تاریخ انصاف کے سربراہ سابق وزیر عمران خان نے بھی بارہا اس بیان کو دوہرایا کہ پاکستان ایک نئے امرانی معاہدے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سارے اختیارات فوج سے سیاسی اداروں کو منتقل ہو سکے ایسی باتیں صرف عمران خان کی طرف سے نہ کی گئیں بلکہ اور بھی بہت سے لوگوں نے یہ بات کی ہے اور ایسا مطالبہ ایسی بات ہمیں محترمہ شہید بینظین بھٹو کی طرف سے بھی نئے امرانی معاہدے کی بات ہمیں سننے کو ملی تھی آپ کو یاد ہی ہوگا جب محترمہ نے یہ بات کہی تھی کہ اس ریاست کو ایک نیا سماجی عمرانی معاہدہ چاہیے دراصل وہ بھی یہی چاہتی تھیں کہ فوج عدلیہ پارلیمنٹ انتظامیہ کے اختیارات اور ان کی حدود کا اثر نہ تعین کیا جائے تاکہ یہ ریاستی ادارے اپنے اختیارات اور حدود سے تجاوز نہ کر سکیں لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی کی دیگر قیادت نے 1973 کے دستور کی جگہ بالکل نیا دستور لانے یا نائنٹین کی بنیادی اسکیم کو ختم کرنے کی بات کبھی نہیں کی تھی یہ آپ اس بات کو فراموش نہ کیجیے گا جو یہ کہتے ہیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے نیو سوشل کن، کنٹریکٹ کی بات کی تھی نیا سمراجی عمرانی معاہدے کی بات کی تھی تو ان کے نزدیک ایک ایسا دستور اس میں امینڈمنٹ وہ چاہتی تھی جس میں فوج ادری اور مختلف اطاروں پارل کا پارلیمنٹ کا انتظامیہ کے اختیارات کا تعین ہو جائے لیکن وہ نیا دستور اس کو ختم کر کے نیا دستور لانے کی کبھی انہوں نے بات نہیں کی۔ اور اس کا ثبوت بھی میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں کہ پاکستان پیپل پارٹی کی قیادت نے اٹھارہویں آئینی ترمیم کے ذریعے اس اسکیم کو مضبوط بنایا تھا دستور کے وفاقی پارلیمان کے بنیادی جوہر کو مزید نکھارنے اور دستور پر حملوں کے خلاف ڈیٹنٹس پیدا کیا عمران خان اگرچہ نئے عمران معاہدے کی بات کر رہے ہیں لیکن ان کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ وہ نئے صوبے بنانے کے بھی حامی ہیں یہ کچھ اہم بات ہے اگر ایسا ہے تو یہ نائنٹین سیونٹی تھرو کے دستور کی بنیادی روح کے مطابق ہے پاکستان ایک وفاق ہے اور پاکستان کی وفاقی اکائیاں نائنٹین سیونٹی کے دستور پر یہ نہ صرف متفق ہیں بلکہ اٹھارہویں آئینی ترمیم کی وجہ سے وہ زیادہ مطمئن بھی ہیں اٹھارہویں آئینی ترمیم رول بیک کرنے سے وفاقی پاکستان کی سالمیت خطرے میں پڑ سکتی ہے جہاں تک نئے صوبوں کے قیام کی بات ہم کرتے ہیں نیا مطالبہ ہم کرتے ہیں اور مختلف پارٹیز کی طرف سے یہ مطالبہ آتا ہے تو اس حوالے سے بھی نائنٹین سیونٹی تھرو کے دستور کے میں دی گئی اسکیم کو مد نظر رکھنا چاہیے لہذا نئے صوبے بنانے کے لیے اسے قومی ڈائلاگ کی ضرورت ہے اسے نیا قومی نیشنل ڈائلاگ کرنا چاہیے تاکہ اس کو آئینی حیثیت دی جا سکے جو وفاقی اکائیوں کے لیے قابل قبول ہو ایسا ڈائلاگ سامنے لانا چاہیے جہاں تک عمران خان کی یہ بات ہے کہ سارے اختیارات فوج سے سیاسی اداروں کو منتقل ہوں اس کی حمایت بنیادی طور پر جمہوری اداروں دھارے میں شامل تمام سیاسی جماعتیں کرتی ہیں کون سی سیاسی جماعت ہے جو یہ نہیں چاہتے کہ اختیارات مکمل طور کے اوپر تصویز ہو جائیں وہ اختیارات فوج سے نکل کر وہ اداروں کو سول اداروں کو منتقل کرتا ہے بلکہ نائنٹین سیونٹی تھری کے دستور پر حملوں کو روکنے کے لیے مزید اب ہم سمجھتے ہیں کی ضرورت ہے سیاست دانوں کو نئے مثاق جمہوریت نیو چارٹر آف دا ڈیموکریسی کی ضرورت ہے آئین کوئی جامد چیز نہیں ہے اس وقت دنیا میں جو تبدیلیاں رولما ہو رہی ہیں 1973 کے قانون دستور میں نئے مساق جمہوریت کی بنیاد پر ترامیم اب ہونی چاہیے 1973 کے دستور کے بنیادی روح کو برقرار رکھا جائے 1973 کا قانون دستور پاکستان کی بقا کی ضامن ہے اور اس کی جگہ بالکل نیا دستور بنانا بہت مشکل ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں اس پر اتفاق ہی نہیں ہو سکے گا سیونٹی تھری کے بنیادی دستور سے متصادم بالکل نیا دستور خود پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرناک ہی نہیں بلکہ مہلک ہوگا جمہوریت ہماری قومی تاریخ میں نہایت اہمیت کا حامل ہے اور جمہوریت کے حوالے سے دس اپریل کو بھی ہماری قومی زندگی میں دو طرح سے خصوصی اہمیت حاصل ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں جمہوریت کی راہ پر چلنے والوں اور آمریتوں کے ہو کر ڈٹ کر مقابلہ کرنے والوں کے لیے یہ خوش اہم بات ہے کہ ہم اب جمہوریت کی راہ پر چل پڑے ہیں اور جب جب قید کوڑے جرمانے پھانسیاں جمہوریت پسندوں کا اس دور میں مقدر تھی تو اس وقت بھی ایک نئے دس اپریل نے جنم لیا تھا اور یاد آپ کو ہوگا یہی دس اپریل نائنٹین ایٹی سکس تھا جب جمہوریت کی علامت ایسٹ تختر مشرق مسلمہ بے نظیر بھٹو شہید نے اپنی پہلی جلا کے بعد لاہور کی سر زمین پر قدم رکھا تھا پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایئرپورٹ سے لے کر لاہور ایئرپورٹ سے لے کر مینار پاکستان پر اسی مال روڈ پر ہمیں سر ہی سر نظر آئے اور مینار پاکستان میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ منعقد ہوا تھا قوم جمہوریت کی بحالی کے سفر کو ایک منطقی انجام دینے کو نکل گئی تھی آج سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کے دست و غریبا ہونے کی بجائے ایک نیا میساب کی طرف بڑھنا ہوگا ایک چارٹر آف دا ڈیموکریسی کی طرف جس پہ تحریک انصاف جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ اور یہ جو بڑی تین پارٹیاں ہیں ان کو تو کم از کم متفق ہونا ہوگا اور وہ اتفاق ہوگا جمہوریت کی کو مضبوط کرنے کے لیے 1973 میں اگر کچھ سکم رہ چکی ہیں جو آج عہد اور وقت کی ضرورت ہے جس کے لیے تبدیلی کیونکہ 1973 کے دور کا دور گزر گیا اب جو تقاضے ہیں اس کے تحت اس پر امینڈمنٹ کی جا سکتی ہے جس طرح صوبوں کی بات کی جا رہی ہے نہ صوبے بنانے کے لیے اتفاق کیا جائے اور اس حوالے سے ایک واضح طور پر عدلیہ کا رول کا تعین کرنا ہوگا کہ عدلیہ کا کام جوڈشل نہیں بلکہ تشریح کر ہے اور کائین کی دستور کی تشریح کر ہے اور اس کے علاوہ فوج آج اگر وہ پیک فٹ پہ جا چکی ہے وہ آپ کو راستہ دے رہی ہے تو یہی بے سنہری موقع ہے کہ ہمیں تمام جماعتوں کو اور اس تیئیس کروڑ عوام کو آگے بڑھ کر اتفاق کرنا ہوگا متفق ہونا ہوگا اور ایک نیا چرٹر آف دا ڈیموکریسی کی طرف کا करना اتفاق کرنا ہوگا اور اس کے لیے ایک किया जाए بھی کیا جائے جس میں عوام کا اعتماد فلم کیا جائے اب آپ سے اجازت ایک یہ بڑا اہم ٹاپک تھا جو میں نے آپ سے ڈسکس کی میرا مجھے سننے کا بہت شکریہ اپنی رائے کا بھی اظہار کیجئے گا